Hei, tänään kerron sinulle, miten voit opiskella työttömänä enintään kolmen kuukauden mittaisia opintoja avoimessa yliopistossa tai avoimessa ammattikorkeakoulussa. Ja tämä vaihtoehto on tarkoitettu erityisesti alle 25-vuotiaille. Jos teet enintään kolmen kuukauden mittaisia opintoja avoimessa, opinnot ovat suoraan sivutoimisia laajuudesta riippumatta. Tällöin ne ei vaikuta mitenkään siihen sinun työttömyysetuuden saamiseen. Kestoa määriteltäessä katsotaan sitä sinun henkilökohtaista opintosuunnitelmaasi, ei sitä, kuinka kauan se oikeus kestää. Kolmen kuukauden opintojen määrää ei ole rajoitettu, vaan voit tehdä työttömänä aikana useampia toisistaan erillisiä opintojaksoja. Jos kolmen kuukauden mittaisiksi tarkoitetut opinnot, kestääkin yli kolme kuukautta, niin joudutaan ne opinnot selvittämään siinä kolmen kuukauden kohdalla. Ja pidemmät opinnot voi sitten olla sivutoimisia sen laajuuden perusteella. Ohjeena siis on, että ilmoita opinnoistasi TE-toimistoon tai kuntakokeiluun ennen opintojen aloittamista. Opinnot voidaan selvittää jo puhelun aikana, jos pystyt antamaan opinnoistasi riittävät tiedot. Ja tarvittaessa voidaan käyttää selvityspyyntöä. Aiemmalla videolla kerroin lyhytkestoisista kolmen kuukauden opinnoista. Kurkkaa tämä video vielä, jos olet yli 25-vuotias. Ei muuta kuin tosi hienoja hetkiä avoimen opintojen parissa. Heippa!